Я от те, що читала останні ваші коментарі, ви говорили про Авдіївські напрямки, про Авдіївку. Сьогодні ми говоримо, що відбувається у місті, ситуація там критична, наскільки я розумію, з офіційних повідомлень. Можете розказати, що зараз чинить ворог там і що відбувається в місті? Ну, давайте я розділю заразу ситуацію в місті і ситуацію, так би мовити, яка більш зв'язана з військовими. Ситуація в місті надзвичайно критична, близько до гуманітарної катастрофи в зв'язку з тим що місцеве населення просто категорично відмовляється покидати місто Авдіївку а комунальні служби і волонтери вони виснажуються особливо під таким серйозним масовим ударом російської кацапської армії Москалики, на відміну від всіх експертів і знавців, чомусь не виснажується. І авіаудари uh -huh. в нас в Авнійниці щодня до 12 штук. Тому я заперечу всім експертам, спеціалістам і іншим людям, які розказують, що Кацапйо виснажується десь, закінчуються в них ракети, закінчується в них комплект. Мені вже не одноразово доводилось розвіювати міф який чомусь всі підхопили після пригожина і почали розповідати що в Кацапі, в Кацапі закінчується БК все нормально в них з БК все нормально з ним у них з ракетами типу авіарударів які вони носять тому сьогодні Авдіївка черговий раз була піддана нормальною кількості авіодарів і, значить, це спричиняє отака кількість авіодарів, у нас те, що е, ті самі комунальні служби, які ще залишалися героїчно в місті, тому що це вони не військові, вони звичайні комунальщики, які розвозили воду, е, включали генератор, давали електрику, заражали телефони, е, давали Потугу на мобільні станції, тому у нас був зв'язок більш-менш мобільний. Зараз вони також от було відео там, де голова військової адміністрації знімає яка. Авіаудар, який був завданий по саме місцю проживання комунальщиків. Після цього, звичайно, вони мають повне право, вони й до того мали повне право покинути Авдіївку, але вони проявляли, скажімо так, патріотизм, повагу до того ж самого населення Авдіївки, щоб забезпечувати їх хоча б водою. І повірте, в цих умовах забезпечення навіть технічної, не кажучи вже про питну воду, це великий гроїзд. Це не то що разовий чи тільки оце один раз пролетіло комунальникам і вони зразу вирішили Поїхати ні, таких авіаударів по їхніх об'єктах було за цей рік повномасштабки. Не завдано не одноразово. Пролітали авіародави постійно, але це були об'єкти, скажем, там гаражі, якісь технічні склади. Зараз е, системно системно і е, майже прицільно почали би кацапьо почало бути в місці компактного проживання комунальщиками і не тільки е, авіаударами були здійснені танкові обстріли автою і відповідно ну це скажімо так видно неозброєним оком що москалики вирішили системно знищити якщо не військових то комунальщиків і звичайно комунальщики мусять виїхати бо на них ведеться тактичне полювання кацапіом це постійно по місту така ситуація по оскільки ми місто фронтове, фронтове приблизно така сама ситуація по фронті. Величезна кількість обстрілів. І я хочу сказати, що сьогодні Прям таке за ці місяці настільки ти звик до обстрілів що сьогодні коли оці години тишини то ти думаєш чесно деякі маєш внутрішнє хвилювання, що досить тихо але ні авіаудари попролітало вже скажімо так стало легше значить все нормально бо якщо тишина то ти зараз думаєш що ворог щось задумав оскільки як би ми не хотіли зараз ініціативою володіє ворог по всій лінії фронту і коли він робить якісь дії або обстріль або навпаки не обстрілює, значить, ти повинен розуміти, що щось він задумав. Наприклад, якщо він обстрілює, значить ми вже плануємо, що буде якась атака, тактична атака піхоти, нічна е атака бороні групами чи танкова атака з підтримки піхоти. Якщо ж він не атаку не обстрілює, тобто не піддає масовому обстріл позиції да та саме місто то ми вже думаємо чи то ворог готується до якогось масованої атаки чи вже він проходить в захист тому так оце ось вчора підвечері сьогодні така відносна тишина чи порівняна тиша з цими місяцями вона десь насторожує і призводить до внутрішнього хвилювання одному з інтерв'ю ви сказали що всі дев'ять років це... війни в Авдіївці проходять це... бої і коли почалось повномасштабне вторгнення багато хто думав що Авдіївка впаде за лічені години що дозволяє дякую. Авдіївці не впасти зараз дуже вам дякую що ви підмітили що 9 років війни для мене і для бійця який якраз 14 років року на фронті це дуже важливо що там в мивному так мивній частині скажімо чи більш-менш мивній частині України розуміють що війна триває 9 років і це правда, Авдіївка 9 років на передовій, 9 років тут відбувається бої в промзоні, знамениті алмази, ліс Авдіївський, та й саме шахта, бутовка, зеніт і багато інших точок, де наші українці давали по зубах москаликам і цим зайдам кацапським, але зараз їхня кількість якби, техніки... І живої сили дозволяє їм робити локальні успіхи. Що, що ж їх не пускає? Звичайно, злагодженість дій наших а, побратимів сміливість та мотивація наших воїнів. І головне ефективна дія... ефективна, ефективне знищення ворога. Тобто, насправді, ми не можемо собі дозволити таких масових атак чи якихось масових ударів, так як ворог, але знищувати ворога нам абсолютно приємно і моїм побратимам, моїм друзям зі всіх бригад, зі всіх силових структур, зі всіх комбатанських об'єднань, з Нацгвардії, зі всіх, із Легіону свобод, воду надзвичайно це приємно і я думаю що саме мотивація наших воїнів мотивація знищити цю змію нарешті і вигнати з української землі вона стримує цю Кацапню як в Бахмуті так і в Авдіївці незважаючи на те що Авдіївка теж є величезна загроза оточення і ви правильно сказали що Кацапьо казало що Київ впаде за три дня Ну Авдіївка мабуть мала за їхніми розрахунками впасти за три години ну не так вийшло знаменита Авдіївська промзона черговий раз стала кісткою в горлі нашому окупанту і він хавкою кров'ю продовжує битися лобом об зеніт в намаганні захопити Авдіївку звичайно є лукальні успіхи щодо півдня і півночі він намагається просунутися там і там щоб взяти в кличні ну як то кажуть зброя покаже Інформація про те, що інтенсивність таких боїв буде ще місяць, середини кінця квітня. Як ви сприймаєте цю інформацію? Як вам там напередові? Я таку інформацію негативно сприймаємо, сприймає на рівні абористовича 2-3 тижні? розумієте? Отака От думка експертів, які не разу на фронті не були, але зато сидять десь в кабінетах і розказують, скільки ще тут місяців будуть інтенсивні бої. Вона, крім роздратування відвертого і негативу мною і тими бійцями, які перебувають на фронті, абсолютно нічого не викликає. Просто багато я так розумію експертів їх безпокоїть Слава Абрестовича, і вони хочуть зайняти його місце місце та будь ласка але я хочу вам нагадати що що Абрестович що інші експерти е, більш за всього жодного дня на фронті не були тому такі заявочки експерта що там спеціаліста чи як там вони себе називають щодо того що це буде ще місяць ну Друзі, чесно, одне роздратування викликає.